ہیلو فیملی کیا حال چال سو فیملی آئی ہوپ یو ول انجوائے مائی دس ویڈیو بیکاز اٹ ویڈیو از ویری ایکسپینسو ہاں بھائی دو دن کے بعد ویڈیو آ رہی ہے اینڈ اس لیے میں نے کہا کہ بھئی اٹس ویڈیو از ویری ایکسپینسو کیونکہ بھائی اب دو دن لگے ہیں تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ ویڈیو امیزنگ تو ہونے والی ہے اینڈ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگ اس اسٹوڈیو میں اپنے دوست لیسٹر سے ملنے آئے تھے اینڈ پھر میں دوبارہ گھر نہیں بھائی کیونکہ میں نے گیم بند کر دی تھی اور میں یہیں پر رہ گیا تھا تو ابھی دیکھو بھائی میں مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے لمار کی کال آئی ہے اینڈ وہ کہہ رہے کہ میں کو تم جلدی سے ڈیلر شپ پہ پہنچے کیونکہ بھائی وہاں پر کچھ بندے ایسے بھائی بدماشی دکھا رہے ہیں بھائی یہاں پہ ڈونٹس پڑے ہیں فروٹ پڑے کوکا کولا بھی پڑیے اینڈ بھائی جو ہمارا جو لیسٹر ہو سامنے کمپیوٹر پہ لگ گیا تو ہم اس وقت بھائی اس کو تو ڈسٹرب نہیں کریں گے اینڈ یہ اس کو بھی باڈی گارڈ ہے دوست جو بھی ہے سو so فیملی <coughs> میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے لمار کی کول آئیے اینڈ وہ کہہ رہے کہ بھائی یہاں پر کچھ بندے بدماشی دکھا رہے ہیں بھائی ڈیلر شپ پہ آ کے بھئی کس کی ہمت جو مائیکل کے ڈیلر شپ پہ ابھی کون سی زبان میں گالی دے رہا ہے کون سی بھاشا میں گالی دے رہے ہیں پاگل پٹے گا میرے سے چل دف ہو یہاں سے سو فیملی ابھی میں جانے والوں ہوں سیدھا ڈیلر شپ پہ کیونکہ بھائی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون بندے ہیں جو آ کے مائیکل کے ڈیلر شپ پہ بدماشی دکھا رہے ہیں بھائی میں نہیں تو کیا بدماشی دکھائیں گے لوگ یہ دیکھو بھی رات کو بھی ان لوگوں کو سکون نہیں ہے کو بھی سکون نہیں ہے روکو رکو روکو روکو میرے بچے چلو سب اپنے اپنے گھر جاؤ چلو جاؤ سب کی امی آپ کی رائے دیکھنے جاؤ جا जा, جاؤ امی کے گرم گرم روٹیاں کھاؤ پاگل کے بچوں جاؤ بعد میں جاؤ کہ امی جو ہے ٹھنڈی روٹی آ کے رکھتے کہ کیا فائدہ جاؤ گرم گرم کھاؤ یہاں بسا بیرو بننے کے لیے آ رہے یہ تو وہی گنجا نا جو نیچے پتی نے کون سی بادشاہ میں گالی دے رہا تھا چل باغ یہاں سے یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو اب ان کو بھائی کیا ہوگا ان کو کیسے معلوم پڑا کہ میں نے Okay guys, تو فرینکلن وہ کھا رہا ہے میں آپ کو بتانا بول گیا کہ جب بھائی مجھے لمار کی کال آئی تھی کہ یہاں پہ کوئی بندے بدماشی دکھا رہے ہیں تو بھائی میں نے فرینکلن کو بھی کول کر کے بلا لیتا کیونکہ بھائی ایسا نہ کہ ہو کہ پھڈا مڈا ہو جیسے اکیلا ہوا تو بہت پیٹوں گا میں I mean آئی ان کو پیٹ دوں گا ساتھ میں بھائی یہ صرف فرینکلن کو ہونا لازمی ہے کہ مجھے چھوڑائے گا بھائی سمجھ رہے ہوئی ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی بات نہیں بھائی اکیلا بندہ تمہیں پتہ ہر جگہ پیٹتا ہے so family, جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں جانے والا ہوں ڈیلر شپ پہ اینڈ پہلے تو میں دیکھ رہا ہوں بھائی کہ کون بندے ہیں جو میرے ڈیلر شپ پہ بدماشی دکھا رہے ہیں تو آ جا بھائی فرینکلن بیٹھ جا گاڑی میں اور رائل فیملی تو ابھی فرینکلن بھی گاڑی میں آ کے بیٹھ چکا ہے اینڈ بھائی یہ کسی کیا لمبرگینی یورس لے کے آیا ہوا ہے بھائی یہ پاگل ہے کیا اتنی مہنگی گاڑی ہے کس کی لے کے آئے ہوئے اس کا گیٹ کیوں نہیں بند ہو رہا بند ہو جا بھائی بند ہو جا اس کا گیٹ نہیں بند ہو چلو کوئی بات نہیں فیملی یہ خود بند ہوگا نہیں تو ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے سو بھائی اتنی مہنگی گاڑی لمبر کی نہیں یوروس لے کے کس کیا ہے وہ یار اس کیسا کون سا دوست ہے اوکے فیملی تو دیکھو وہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی پہلے میں اس ڈیلر شپ پہ مارک کر دیتا ہوں جہاں پر مجھے جانا ہے تو اوکے مجھے یہاں پر جانا ہے میں نے مارک کر دیا ابھی ہم گاڑی یہاں سے باہر نکالتے ہیں اینڈ چلتے اپنے ہماری اسٹوری آگے بڑھتی جا رہی ہے اینڈ اسٹوری میں کافی ایسے بھائی ٹوسٹ آتے جا رہے ہیں ایکسپینسو ابھی نہ جانے بھائی وہ بندے کون ہیں جو کہ میرے ڈیلر شپ پہ آ کے بدماشی دکھا رہے ہیں تو سمجھ رہے بھائی ایسے مطلب کہ میں او نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ٹھوکر نہیں آگے سہٹ جا کتے کے بچے سو فیملی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو میری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی ابھی فی کے لیے نہیں ہے تو پھر کون بندے ہیں جو آ کے ڈیلر شپ پہ بدماشی دکھا رہے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ فیملی یہ کہیں ڈون کے بھائی وہ جو معافی کے بندے تو نہیں ہیں بٹ وہ کیوں آئے گا یار اس کو تو بھائی میں نے ایسے شیئر دے دیتے تھے نا تو ابھی چلتے ہیں پہلے سیدھا پہ دیکھتے ہیں بھائی کہ کون ہے اور رائٹ فیملی تو میں بھائی کافی ٹائم کے بعد اپنے ڈیلر شپ پہ پہنچ چکا ہوں بھائی یہاں پر تو بھائی پورے شو روم کا بیڑا غر کر دیا ہے یار میں سمجھ رہا تھا کہ بھائی اس نے جو مجھے کہا تھا کہ کوئی بندے اب بدمشی دکھا رہے چل کیا پہلے بھائی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا وینڈس کی بھی حالت خراب ہے لگتا ہے بھائی کیس نے ان سے پھڈا مڈا کیا ہے اینڈس کو بھی تھوڑی بہت مار پڑی ہے وہ بھئی یہ جو ساتھ مارے ریم پڑے تھے یہ بھی اٹھا کے یہاں پہ پھینک دیے اینڈ بھائی یہ میری مرسیڈیز مرسڈیز مرسیڈیز میرے مرسیڈیز ایم جی کے ان لوگوں نے کیا حالت بنا دی یار کون لوگ تھے بھائی یہ دیکھو یہ کہ گاڑی تھی بھائی پورے ڈیلر شپ میں چلو یار یہ اچھی بات ہے کہ میں نے بھائی اپنے سپرا آپ دی اس کے مجھے کچھ پیسے مل گئے ان لوگوں نے پورے ڈیلر شپ کو بھی دباؤ برباد کر دیا یار ابھی بھائی چل کے پہلے تو میں لمار سے پوچھ رہا ہوں بھائی کہ کون لوگ تھے یار بھائی یہ کیا کچھ کہہ رہے تھے یار کیوں انہوں نے بھائی اتنی توڑ پھوڑ کی ہے میری کوئی دشمنی تو نہیں ہے بھائی کون لوگ تھے چل کے بھائی پہلے میں لمار سے پوچھتا ہوں بھائی اینڈ اس کو بھی بیچارے کو یار مجھے لگتا ہے کوئی زیادہ ہی مار پڑیے ہاں بھائی لمار بتا بھائی کون لوگ تھے اور رائٹ فیملی تو یہ کہہ رہے کہ پتہ نہیں ایک پوری گینگ آئی ہوئی تھی بھائی ایسے جامنی جامنی کلر کی شرٹ پہنی ہوئی اینڈ انہوں نے بھائی آتے ساتھ پورے شروع میں طور پھور کر دی جو ہماری سیکریٹری تھی بھائی اس کو بھی یہاں سے بگا دیا اینڈ اس کو بھی بری طرح سے پیٹے تھے جامنی کلر کہ بھائی یہ گینگ جا رہی ہے تو وہی گینگ ہے نا جس سے فیملی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جس سے میں نے بھائی رات چلتے فائٹ کی تھی کیونکہ وہ راستے میں دارو پانی پی رہے تھے اینڈ میری ان سے فائٹ ہو گئی تھی شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ان کی بھی بھائی یہ شٹ جیسے جامنی جامنی کلر کی تھی تو یہ کہہ رہے کہ بھائی انہوں نے جاتے تھے یہ بھی بولا کہ اپنے بھائی شروم کا مطلب کو میرا بولا کہ اپنے مالک کو بول دینا دوبارہ ہماری گینگ سے پنکھا نہ لے تو یہ یار ایسے رات چلتے دھمکی دے کے گئے ہیں چلو بھائی دھمکی تو دے کے گئے ہیں مسئلہ نہیں ہے بھائی دے دیتے بٹ دقت کی بات ہے کہ انہوں نے میرے شروع بھی بھائی پھوڑ دی تو بھی ایک سیکنڈ یار بھائی سب پہلے تو میں لیسٹر کو کال کر کے بھائی یہ بری خبر دے دیتا ہوں کیونکہ بھائی وہ پہلے بہت خوش ہوا تھا کہ ہم نے یہ ڈیلر شپ خریدی ہے اور رائٹ فیملی تو بھی میں نے لیسٹر کو کال کر کے بتا دیا اینڈ وہ کہہ رہے کہ بھائی وہ پتہ لگا لے گا کہ کون تھے مطلب کہ ٹھیک ہے وہ بدنوں کی ایک بار پہچان کرو آ بھائی میں خود جا کے ان سے ملوں گا بٹ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کا میں کیوں جا کے ان سے ملوں گا فیملی رکو رکو رکو بھائی میں نے اس میں ففٹی پرسینٹ شیئر کیا ایسے بھائی مزے کے لئے دیئے تھے ریٹ یار یہ بار بھی تو یہ فیملی آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا کہ میں نے بندوں کو اس ڈیلر شپ میں سے ففٹی شیئر دیا ہوا تھا بھائی ابھی تو میں جانے والا سیدھا پہلے اس بندے کے پاس اینڈ بھائی چل کے میں اس کو پوری کہانی بتاتا ہوں بھائی آگے وہ جانے اینڈ بھائی جس نے توڑ پھوڑ کی ہے وہ بندے جانے تو بھائی چلتے ہیں بھائی سیدھا اس بندے کے پاس اینڈ دیکھتے ہیں بھائی کہ وہ اب ہمیں کیا کہہ رہے سو so فیملی ابھی دیکھو بھائی میرا قسم سے دل ٹوٹ گیا یار بھائی اتنی محنت سے میں نے ڈیلرشپ بنایا بھائی اتنی کوشش کے بعد اینڈ فیملی ابھی دیکھو بھائی اب تو اس بندے کو کچھ نہ کچھ کہنا وہ اسے مجھے بتا دے بھائی ایک بار وہ بندے میرے ہاتھ میں آ جائیں گینگ بھائی چلو چھوڑوں پھوڑا پھوڑا کوئی بات نہیں بھائی پھوڑ دیا آپ نے چلے جاؤ بھائی جاتے جاتے دمکی بھی دے رہے کہ بھائی اپنے مالک کو کہنا کیا آئندہ ہماری گینگ سے پنگا نہ لے بھائی ورنہ ہمیں بھی پھوڑ دے گا بھائی تم لوگوں کی کتنی ہمت دے گی جو تم لوگ مائیکل کو پھوڑو گے کہاں سے آ رہے بھائی کون سی زندگی میں جی رہے ہو بھائی آج خون خراب ہو جائے گا آٹ جاؤ آگے لمبرگینی یورس کی تو آج کبارہ نکل جائے گا سو فیملی ابھی تک کو بھی زیادہ باتیں نہ کر کے پہلے پہنچتے سیدھا اس مافیا کے مینشن کے پاس اینڈ دین میں آپ لوگوں کو وہاں پہ جا کے بھی تھوڑے بتاتا ہوں کہ اب وہ مافیا بھائی کیا کہہ رہے ہیں کیا وہ ہماری ہیلپ کرے گا یا بھائی کو ٹوپی ٹاپی کر کے وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا تو چلتے ہیں یار پہلے سیدھا اس بندے کے پاس اور رائڈ فیملی مافیا کے مینشن کے پاس آ چکا ہوں اینڈ بھائی سیدھا گاڑی کو لے کے چلتے ہیں اندر او بھائی پھر کیا ڈرفٹ تھی یار ڈرف میری راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے ہماری گاڑی بھی ٹوٹ پھوٹ گئی وہ میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا تو میں چل بھائی پیلے کے گارڈ سے بات کرتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں بھائی کہ مافیا کہاں پر ہے وہ فیملی تو یہ یار یہ تو کہہ رہے کہ بھائی جو ان یہاں معافیا ہے وہ تو اس وقت مینشن میں ہے ہی نہیں بھائی تو کہہ رہے وہ تو دو دن سے کہیں باہر گیا ہوا ابھی تک وہ واپس نہیں آیا یہ تو بہت دقت کی بات ہے یار وہ ابھی تک نہیں آیا یہ کیا مسئلہ ہے یار معافیے بھی غائب ہے بھائی کوئی گینگ کے بندوں نے آ کے میری ایسے بھائی شوروم پر بھی توڑ پھوڑ کر دی مجھے بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی یار بھائی اب مجھے خود ہی پتہ لگانا پڑے گا کہ وہ بندے کون تھے بھائی انہوں نے کیوں توڑ پھوڑ کیے اگر یہ وہی گینگ تھی تو بھائی اب ان کے ساتھ ورلڈ وار الیون ہونے والے ٹھیک بھئی وارڈ وارڈ 2, 3, 4, 5 ہے بھائی یہ ورلڈ وار ٹو تھری فور فائیو یہ بھائی بچے کھیلتے ہیں میں اب کھیلوں گا سیدھا ورلڈ وار الیون تو فیملی بھی پہنچتے ہیں سیدھا اپنے گھر پر اینڈ وہاں پر بھی جا کے کچھ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے और राइट फैमिली तो भी मैं अपने मेंशन पर पहुंच चुका हूँ एंड भाई فیملی میری وہی اپنی پرسنل گاڑی جو کہ یار بھائی پچھلے دن اور ٹوٹ گئی تھی اینڈ چلو اچھی بات ہے بھائی موٹے نے کوئی تو کام اچھا کیا بھائی اس نے گاڑی بنا کر لا کر یہاں پر کھڑی کر دیے اینڈ بھائی میں لمبرگینی اور اس کو اندر کھڑی کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے اینڈ میرے گھر پر ایسا نہ کہ بھائی ریٹ پڑ جائے اینڈ بھائی مجھ سے پوچھا جائے کہ لمبرگینی گینی یورس ہے بھائی تمہاری اس کی یہ حالت کیسی ہوئی بھائی کیا ہوا تو اس پنچایت سے بھائی کر گاڑی میں نے سیدھا گراج میں کھڑی کر دی ہے اینڈ چلتے ہیں ابھی اندر میں بھائی ان دونوں سے بات کرنے والوں کی ان دونوں کے مائنڈ میں اب کوئی پلان ہے یا پھر نہیں اینڈ بھائی یہ لمار اس کی بھی صحیح نہیں ہے اینڈ فیملی ابھی میں بھائی ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں اور رائٹ فیملی تو فرینکلن کہہ رہا ہے کہ بھئی جن جس, جس گینگ سے تمہاری فائٹ ہوئی تھی وہ اس گینگ کا پتہ لگا لے گا کہ بھائی وہ بندے کون تھے لمار کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ بھی مطلب کہ ادھر ادھر بھائی اس کے جو دوست یار ہیں کیونکہ بھائی پہلے گینگ کا بندہ تھا یہ بھی پتہ لگا لے گا کہ وہ کون تھے تو فیملی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں فل دھمال کریں گے اللہ حافظ فیملی